اليوم زيد الضغوط العمل كتير والنوم قليل رح تسمح لأثار التعب تبين على بشرتك جديد لايف سيروم من فيشي 8 تحولات بنوعية البشرة خلال 8 أيام بعيد النضارة بيديق المسام بنعم الملمس بيخفف البقع جديد لايف سيروم فيشي